Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan Eduskunnan kirjaston koulutuksia. Me järjestämme tämän kevään aikana kahdeksan koulutustilaisuutta ja tarkemmat tiedot niiden sisällöstä ja ajankohdista selviävät Eduskunnan kirjaston nettisivuilta. Koulutukset järjestetään tähän, tämän päivän tapaan tiistaisin kello 10 alkaen. Näistä koulutuksista tehdään kuitenkin verkkotallenne, joka on kaikkein vapaasti katsottavissa tämän tilaisuuden jälkeenkin, ja ne löytyvät tältä kirjaston YouTube-kanavalta. Jos haluat kysyä kouluttajalta jotakin, voit lähettää viestin chatissa tai ottaa jälkikäteen kouluttajan yhteyttä vaikka sähköpostitse. Chat-kanavan käyttämiseen tarvitset Google-tilin. Palautetta koulutuksesta voit myös lähettää suoraan kouluttajalle tai eduskunnan kirjaston palautetta kirjastolle lomakkeella, joka löytyy kirjaston etusivun alapannerista. Ja jos tarvitset apua näistä koulutusaiheista, aina tietenkin voit kysyä neuvoa myös kirjaston tietopalvelusta. Mutta sitten itse tämän päivän aiheeseen. Me ensimmäisen kerran järjestämme nyt koulutusta Säätyvaltiopäivistä ja niihin liittyvistä asiakirjoista ja tiedonlähteistä. Tänään meitä on kolme kouluttajaa ja minä aloitan tämän nyt tällaisella lyhyellä johdannolla Säätyvaltiopäivien toimintaan. Olen Timo Turja ja työskentelen kirjastossa yhteiskuntatiedon johtavana tietoasiantuntijana. Mutta sitten itse tähän johdantoon. Vuonna 1809 Ruotsi hävisi sodan Venäjälle. Tämän seurauksena Suomi liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa. Ja sodan ollessa vielä käynnissä Aleksanteri I kutsui Suomen säädyt koolle Porvooseen. Nämä olivat ensimmäiset säätyvaltiopäivät, kuuluisat Porvoon valtiopäivät, ja seuraavia jouduttiinkin odottamaan 54 vuotta. Sillä vasta vuonna 1863 säätyvaltiopäivät kokoontuivat seuraavan kerran. Siitä lähtien ne kokoontuivat säännöllisesti aina vuoteen 1906 asti, jolloin säädettiin uusi valtiopäiväjärjestys ja yksikamarinen eduskunta aloitti toimintaansa. Tässä omassa esityksessäni haluan perustella sitä, miksi säätyvaltiopäivät olivat tärkeät ja ne edelleen ovat tärkeät voidaksemme ymmärtää nykyisen eduskunnan toimintaa. Monet eduskunnan nykyiset toimintamuodot nimittäin ovat peräisin aina säätyvaltiopäiviltä asti. Mutta sitten kuitenkin muutama sana itse säätyvaltiopäivien toiminnasta. Kuten tiedämme, säätyvaltiopäiville kokoontui neljä säätyä, aatelisto, papisto, porvaristo, talonpojat. Joka valtiopäiville osallistui vaihteleva määrä edustajia. Aatelussuvut esimerkiksi saattoivat usein päättää olla lähettämättä edustajaa valtiopäiville, ja joskus myös kaupungit tahtoivat säästää, eivätkä lähettäneet omaa edustajansa porvarissäätyyn. Jokaisen säädön edustajat valittiin valtiopäiville eri tavoin. Aatelissäätyyn kuuluivat ne suvut, jotka oli merkitty ritarihuonejärjestykseen. Tällaisia aatelissukuja oli Suomessa noin 230, ja tavallisesti ne nimittivät suvun päämiehen valtiopäiville. Pappissäätyyn kuuluivat piispat, ja sen lisäksi jokaisesta hiippakunnasta valittiin valtiopäiville tietty määrä pappeja. Tämä sääty ei kuitenkaan ollut pelkästään pappien, vaan säätyyn kuului myös yliopistojen ja oppikoulujen opettajia. Pappissääty oli lukumäärältään pienin, suurimmillaan siihen kuului 48 edustajaa. Porvarissääty edusti nimenomaan kaupunkeja. Jokainen kaupunki sai valita yhden valtiopäivämiehen, ja jos asukkaita oli enemmän kuin 6000. Kaupungilla oli oikeus nimittää kaksi edustajaa. Asukasluvun kasvaessa kaupunki pystyi aina valitsemaan sitä enemmän edustajia. Ja esimerkiksi Helsingistä valittiin enimmillään 16 valtiopäivämiestä. Porvarissäädyn edustajat valittiin veroleppantujen porvareiden joukosta, johon kuuluivat sellaiset ihmiset kuin tehtaanomistajat, laivanvarustajat, elinkeinoharjoittajat, talonomistajat, pormestarit ja raatimiehet. Porvarissäädyssä suurimmillaan oli 73 edustajaa. Talonpoikaissäädyn edustajat valittiin tuomiokunnittain. Suomessa laajimmillaan oli 64 tuomiokuntaa ja saman verran enimmillään oli edustajia myös talonpoikais -säädössä. Säätyyn kuului jokainen mies, joka omisti rälssi tai perintömaata, hallitsi kruunutilaa, piti kuninkaan kartanoa, ei kuulunut muuhun säätyyn eikä ollut maan palveluksessa. Varsinaisten talonpoikien lisäksi säätyyn kuului myös eläkkeellä olevia virkamiehiä, vapaan ammatin harjoittajia ja kansakoulun opettajia. Tietenkin sillä edellytyksellä, että nämä omistivat maata ja tilan. Edustajat säätyyn valittiin valitsijamiesvaaleilla. Maalaiskuntien asukkaista 4,3 prosentilla oli äänioikeus näissä vaaleissa. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että nämä neljä säätyä edustivat enimmillään ehkä noin 20 prosenttia kaikista suomalaisista. Kuten me varmasti kaikki tiedämme, suurin demokratian vääristymä oli siinä, että naisilla ei ollut äänioikeutta eikä edustusta säätyvaltiopäivillä. Vaikka säätövaltiopäivät eivät edustaneet kansanvaltaa ja demokratiaa, niillä kuitenkin oli oma merkityksensä suomalaisen yhteiskunnan muodostumiseen. Ensinnäkin siitä syystä, koska säätyvaltiopäivien myötä maahamme alkoi syntyä käsitys siitä, että Suomi on valtio. Ei lääni, ei maakunta, vaan valtio. Ei toki vielä itsenäinen, mutta kuitenkin selvästi erillinen maa, jolla on oma identiteetti. Säätyvaltiopäivillä säädyt jatkuvasti puhuivat siitä, mikä on maan erillisasema valtiona. Ennen säätyvaltiopäivillä Päiviä suomalaisilla ei oikein ollut edes mahdollisuutta puhua omalla kielellä valtiosta, koska sellaista käsitettä suomen kielessä ei ollut. Valtiosanaa käytettiin ensimmäisen kerran suomen kielessä vuonna 1847 ja valtiopäivät yleistyivät suomen käsitteenä vuoden 1863 valtiopäivien myötä eduskunta myös samanaikaisesti. Samoihin aikoihin syntyivät myös sellaiset instituutiot kuin Valtion arkisto ja Suomen valtion rautatiet. Nämä kaikki käsitemuutokset kertoivat uudesta tavasta ymmärtää Suomi valtiona. Samalla kun siitä puhuttiin, alkoi myös poliittinen järjestäytyminen. Kun säädyt vuonna 1863 kokoontuivat 54 vuoden tauon jälkeen, suomalaiset ensimmäisen kerran aktivoituivat myös poliittisesti. Helsinkiläinen sivistyneisten edustaja Selim Elmgren kirjoitti tuolloin, että elämme juuri nyt vahvasti politisoitunutta aikaa ja eniten politikoidaan perustuslaista ja konstituutiosta. Myös tavalliset kansalaiset alkoivat ottaa kantaa poliittisiin asioihin. Henrik Steeniuksen mukaan säätövaltiopäivien myötä yleistyi ajattelutapa, jonka mukaan kansakunnan jäsenillä on vapaina ja itsenäisinä yksilöinä yhteiskunnallisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Säätöpalvien myötä Suomessa alettiin ensimmäisen kerran oikeastaan käydä laajaa poliittista keskustelua. Tämä tapahtui erityisesti silloin, kun porvariston, papiston ja talonpoikajan edustajat valittiin omilla vaaleilla säätyedustajiksi. Ehdolle asettuneet ehdokkaat kampanjoivat, mainostivat itseään lehdissä ja kävivät vaalitaistelua. Ensimmäiset vaalimainoksetkin ilmestyivät lehdissä, siis vuonna 1863. Myös puolueet alkoivat syntyä säätövaltiopäivien myötä. Ensimmäiset puolueet, kuten Suomalainen puolue, olivat valtiopäiväpuolueita. Merkittävät valtiopäivien miehet johtivat näitä puolueita ilman, että niillä olisi ollut varsinaista organisaatiota tai jäseniä. Suomalaisen puolueen vastapainoksi ryhmittyivät ruotsinmieliset tai svekomaanit. Myöhemmin 1800-luvun lopulla organisoituivat liberaalit, nuorisuomalaiset ja työväenliike. Kun puolueet syntyivät, kävi ilmi, kuinka huonosti säätyjärjestelmä edusti suomalaisten aatteita ja arvoja. Kun liberaalinen puolue perustettiin 1880, puolueohjelman allekirjoittajista porvarissäätyyn kuului 13, aatelissäätyyn 12, talonpoikiin kolme Papistoon yksi. Eri säädyissä oli siis paljon samalla tavalla ajattelevia ihmisiä ja samalla tietenkin säätyjen sisällä oli paljon erilaisia näkemyksiä. Porvarissäädyn jäsenistä kaksi kolmasosaa oli esimerkiksi ruotsinmielisiä ja yksi kolmasosaa suomenmielisiä. Keskeinen poliittinen jännitte oli usein aatelissa porvarissäädyn ruotsinmielisten ja papiston ja talonpoikien suomenmielisten välillä. Kun säädyt nimesivät edustajansa valiokuntiin, keskeinen peruste valinnalle oli tavallisesti juuri se, onko edustaja Suomen vai Ruotsin mielinen. Aatteellinen Sekamelska oli suuri, kansanvalta kaukana, keisari lähellä. On vaikea uskoa, miten säätyvaltiopäivät oikein pystyvät edes toimimaan keisarin ja genraalikuvernöörin valvonnassa. Näin kuitenkin tapahtui. Säätyvaltiopäivien aikana vähitellen alkoi vakiintoa moderni perustuslaillinen ajattelu, jonka mukaan säädyillä on yhdessä hallitsijan kanssa lainsäädäntövalta, hallitsijalla ja tämän nimittämällä senaatilla toimeenpanovalta. Säätyvaltiopäivät eivät kuitenkaan koskaan voineet toimia oikeastaan vastoin keisarin tahtoa, sillä alkuun ainoastaan hänellä oli aloiteoikeus uuteen lainsäädäntöön ja hän myös vahvisti lait. Vähitellen valtiopäivien valta kuitenkin kasvoi, se saa rajoitetun aloiteoikeuden muista kuin perustuslakiin liittyvistä laista ja samalla myös sen budjettivalta vahvistui. Tärkeätä oli kuitenkin se, että keisari ei myöskään yksipuolisesti muuttanut säätyjen hyväksymiä lakeja. Keisari joko vahvisti tai hylkäsi ne, mutta ei tehnyt niihin muutoksia. Säätyvaltiopäivien toiminta alun perin perustui Ruotsin vallan aikaisiin perustuslakeihin ja järjestysmuotoihin. Vuonna 1869 säädettiin uusi valtiopäiväjärjestys, joka siitä lähtien ohjasi säätövaltiopäivien järjestäytymistä ja toimintaa. Tämän valtiopäiväjärjestyksen ensimmäinen pykälä kuului näin. Suomen suuriruhtinaan maan valtiosäädyt, jotka Kokontuneina valtiopäiville edustavat Suomen kansaa. Meidän nykyisessä perustuslaissa tämä periaate on ilmaistu toisessa pykälässä. Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Näiden kahden lauseen samankaltaisuus kertoo siitä, että meidän nykyisissä perustuslaissa ja myös eduskunnan työjärjestyksissä on edelleen sanallisia jälkiä vuoden 1869 valtiopäiväjärjestyksestä. Tässä vanhassa valtiopäiväjärjestyksessä todettiin muun muassa, että valtiopäivämies ei ole tehtävää hoitaessaan muiden määräysten kuin perustuslain alainen ja että Valtiopäivämies olkoon yksivakainen ja siivollinen lauseissaan. Meidän nykyisessä perustuslaissa tämä on muotoiltu siten, että kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti, ja hän on velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset. Säädöstekstien samankaltaisuus ei ole ainoa yhteinen piirre, vaan myös tietyt organisointimuodot ja toimintatavat olivat samankaltaisia säätövaltiopäivillä ja nykyisessä eduskunnassa, kuten nykyinen eduskuntatyö. Myös säätyvaltiopäivien toiminta perustui valiokuntatyöhön. Toki valiokuntien tehtävissä oli eroja. Säätyvaltiopäivien aikana perustettiin usein erityisvaliokuntia tiettyjen yksittäisten asioiden hoitamista varten. Niinpä viime vuosisadan alussa säätyvaltiopäiville nimettiin muun muassa hevosenottovaliokunta. Sen tehtävänä oli valmistella lainsäädäntöä, jotta hevoset voidaan tarvittaessa ottaa armeijan haltuun. Kaikki lainsäädäntöasiat valmisteltiin ja käsiteltiin valiokunnissa, josta ne sitten vietiin säätyihin päätettäviksi. Päätöksenteko tapahtui siis säädyttäen, ja jos kolme säätyä, eli enemmistö, kannatti päätöstä, asia tuli hyväksytyksi. Oli mahdollista järjestää myös kaikkien säätyjen yhteiskokous, mutta tätä mahdollisuutta käytettiin säätyvaltiopäivien aikana vain kaksi kertaa. Kuten arvotas saattaa, enemmistöpäätöksen saaminen edellytti paljon neuvotteluja säätyjen välillä. Säädyt kokoontuivat erilaisille valtiopäiväklupeille, joissa asioista puhuttiin ja sovittiin epävirallisesti. Pari kertaa järjestettiin myös salaisia istuntoja, joissa Suomen suhteesta Venäjään puhuttiin ilman, että asiasta olisi pidetty virallista pöytäkirjaa. Vaikka muutama salainen kokous olikin, avoimuus oli tärkeätä jo säätyvaltiopäiviltä. Meidän nykyistä eduskuntaa pidetään ainutlaatuisena muun muassa siitä syystä, koska juuri missään toimittajilla ei ole niin laaja toimintavapaus ja hyvät olosuhteet tehdä työtä kuin Suomessa. Tämä valtiopäivien julkisuus toteutuu jo säätyvaltiopäivien aikana. Vuoden 1869 valtiopäiväjärjestyksen mukaan säätyen kokoontumiset olivat julkisia. Toimittajat kyllä usein valittivat niin ritarihuoneen kuin säätytalonkin pimeydestä ja huonosta kuuluvuudesta, mutta ne kuitenkin pystyivät vapaasti seuraamaan ja raportoimaan säätyen toiminnasta. Juhani Aho esimerkiksi aloitti kirjallisen uransa valtiopäiväreportterina. miehen ja kansanedustajan asema oli myös monella tapaa samankaltainen. Molemmilla oli parlamentaarinen immuniteetti, jolla tarkoitettiin sitä, että valtiopäiväedustajalla on korostetun vahva puhevapaus, toimintavapaus ja syyte suoja. 1900-luvun alussa sortakauden aikana tämä tuli esimer esimerkiksi esille siinä, että tietyt kenraalikuvernööri Poprikovin Venäjälle karkoittamat miehet pystyivät palaamaan takaisin Helsinkiin sen jälkeen, kun heidät oli valittu sääty edustajaksi. Edes kenraalikuvernööri ei voinut estää edustajia suorittamasta tehtävänsä, koska valtiopäiväjärjestyksessä oli todettu edustajan vahva immuniteetti. Tämän johdannon lopuksi sanon vielä yhden asian, mistä itse asiassa oikeuskansleri Tuomas Pöystikin puhui juuri eilen iltana A-studiossa. Viime vuosien aikana on usein keskusteltu perustuslakivaliokunnan asemasta ja siitä, pitäisikö maassamme olla oma perustuslakituomioistuin. Tämä perustuslakivaliok eduskunnan perustuslakivaliokunnan suorittama perustuslain mukaisuuden ennakkotarkastus on ainutlaatuinen käytäntö. Muissa maissa perustuslainmukaisuus tarkastetaan yleensä jälkikäteen perustuslaki tuomioistuimissa tai muissa tuomioistuimissa. Tämän käytännön taustalla on historia. Suomalaiset halusivat eduskunnan perustuslakivaliokunnan suorittavan tämän tehtävän, koska silloin se pysyi suomalaisten itsensä käsissä. Jos tehtävä olisi annettu ulkopuoliselle perustuslakituomioistuimelle, keisari olisi nimennyt siihen tuomareiksi omat ja Venäjän edustajat. Historia siis selittää tämän suomalaisen käytännön ja se selittää paljon muutakin. Historiaa kannattaa aina kuunnella. Kiitos. Nyt annan sitten puheenvuoron seuraavalle kouluttajalle. No niin, kiitokset Timolle ja omasta puolestani aloittelen osuuttani ja puhun nimenomaan säätyvaltiopäivien alkuperäislähteistä. Minun nimeni on Terttu Vemmelä, toimin arkisto eduskunnan arkistossa. Eduskunnan arkistohan on osa eduskunnan kirjastoa ja me tuolla arkistotiimissä keskitytään nimenomaan valtiopäiviin liittyviin alkuperäisasiakirjoihin, niiden käsittelyyn, säilyttämiseen, neuvontaan ja tietopalveluun. Tässä esityksessä käyn läpi nimenomaan säätyvaltiopäiviin liittyviä alkuperäisiä asiakirjoja. Kuten tänäkin päivänä valtiopäivätyössä tehtiin jo säätyvaltiopäivien tärkeimmistä asiakirjoista puhtaksi kirjoitettuja ja painettuja julkaisuja, Hallinnon ja tutkimuksen käyttöön. Silti näistä alkuperäisasikirjoista löytyy myös sellaisia aineistoja, joita ei painetuista valtiopäiväjulkaisusta välttämättä löydy lainkaan tai jotka siinä alkuperäisasussaan palaisivat hiukan toiselta kantilta tuon ajan valtiopäivätyöskentelyä. Ihan aluksi hiukan siitä, mistä alkuperäisiä valtiopäiväasiakirjoja löytyy. Orvossa pidettyjen ensimmäisten säätyvaltiopäivien asiakirja-aineisto löytyy Kansallisarkistosta. Aineistoa voi siellä selailla vaikkapa astiapalvelun kautta, ja aika iso osa siitä löytyy myös digitoituna, ja on siten vapaasti käytettävissä Kansallisarkiston digitaaliarkistossa. Eduskunnan arkistosta löytyy kolmen säädyn, eli pappis-, porvaris- ja talonpoikaissäädyn valtiopäiväaineistot, kaikilta muilta säätyvaltiopäiviltä kuin noilta ensimmäisiltä, eli vuodesta 1863 vuoteen 1906. Tätä aineistoa ei ole digitoitu, se on käytössä ainoastaan alkuperäismuodossaan paperilla. Kolmas isompi arkistoinstituutio, josta löytyy säätyvaltiopäivien aineistoja, on Suomen ritarihuoneen arkisto, joka säilyttää nimenomaan Aatelissäädyn osalta valtiopäiviin liittyvän asiakirjaaineiston. Myöskään tätä aineistoa ei ole digitoitu, mutta se on siellä käytettävissä alkuperäismuodossaan. Itsehän ei on ihmetyttänyt ja mietityttänyt välillä niin sanotun tammikuun valiokunnan alkuperäisaineiston kohtalo. Tuo tammikuun valiokuntahan kokoontui alkuvuodesta 1862, ja sen tehtävänä oli alkaa valmistella valtiopäivien kokoontumista 1863 vuosikymmenten tauon jälkeen. Tätä tammikuun valiokuntaa kutsutaan välillä myös lähteessä tynkävaltiopäiviksi sen toiminnan luonteen vuoksi. Sen alkuperäisten asiakirjojen säilymisestä en siis tiedä. Aineistoja ja viittauksia Tammikuun valiokunnan toimintaan löytyy kyllä siinä osallistuneiden henkilöiden henkilöarkistoista kannattaa kurkistaa, jos tammikuun valiokunnan työ kiinnostaa. No millaisia asiakirjoja Säätyvaltiopäiviltä sitten syntyi? Kuten aiemmin jo Timo Turja nosti esille, valtiopäivillä käsiteltiin keisarillisen majesteetin armollisia esityksiä, laadittiin niihin vastauksia ja tehtiin erilaisia aloitteita. Hyvin paljon aineisto on siis istuntojen pöytäkirjoja ja valtiopäiviltä syntyneitä valiokunta-asiakirjoja. Mutta aineistoa on myös muuta. Sieltä löytyy hyvin paljon erilaisten kokousten pöytäkirjoja, pikakirjoitusliuskoja, valiokuntatyöskentelyyn liittyviä tausta-aineistoja, diaareita, luetteloita, valtakirjoja, pöytäkirjaotteita, kirjeitä, kirjekonsepteja, tiliasiakirjoja, tositteita ja myöskin erilaisia ehdotuksia säätyjen toiminnan järjestyssäännöksi ja vaikkapa esityksiä siitä, millainen julkisuus näillä eri istunnoilla ja istuntojen asiakirjoilla on. Näitä muita aineistoja, joita äsken nostin esiin, niitä löytyy nimenomaan eduskunnan arkistosta. Käydään niitä läpi kohta hiukkasen tarkemmin. Mutta ihan ensin hiukan siitä, voiko päästä tutkimaan näitä ihan alkuperäisiäkin asiakirjoja painettujen valtiopäiväasiakirjojen julkaisujen lisäksi. Kyllähän se onnistuu. Tällä hetkellä käyttöä toki rajoittaa hyvin vahvasti tämä vallitseva koronatilanne, mutta kun tästä joskus ylipäästään, niin tervetuloa myöskin arkiston asia. Käyn hiukan läpi sitä, miten asiakirjoja saa käyttöön siltä pohjalta, että elettäisiin tässä ihan normaalitilanteessa. Matka alkuperäisasiakirjojen maailmaan alkaa tuolta eduskunnan kirjaston lukusalista, josta löytyy arkistoaineistoista kirjoitetut arkistoluettelot. Jokainen valtiopäivät omana luettelonaan. Luetteloita ei toistaiseksi ole tarjolla verkkosivuilla, mutta tätä asiaa edistetään. Jos jo tämän luennon jälkeen kiinnostuit nimenomaan Säätyvaltiopäivien alkuperäisaineistosta, niin otapa yhteyttä arkistoon. Tässä diassa vasemmalla näkyy kuvakaappaus yhdeltä luettelosivulta. Valtiopäiväasiakirjojen ja nimenomaan Säätyvaltiopäivien asiakirjojen luetteloiden perusrakenne on aina ja sama se seuraava. Roomalaisella ykkösellä on Pappissäädyn asiakirja seuraavassa pääryhmässä porvarisäädyn aineistot, kolmantena talonpoikaissäädyn aineistot ja neljäntenä pääryhmänä erilaiset valiokunnat ja niihin liittyvät aineistot. Jokaisen pääryhmän sisällä aineisto jakautuu edelleen vanhan arkistoinnin peruskaavan mukaan. A-ryhmässä on diareita, B-luetteloita, C-pöytäkirjoja, D-konsepteja. E saapuneita asiakirjoja, G takaa yleensä tiliasiakirjoja sekä sitten sarja H, joka on muut asiakirjat. Valiokuntien pääryhmässä eri valiokunnilla työtä tehneet valiokunnat on lueteltu peräkkäin ja niiden nimen alla on sitten avattu, millaista aineistoa tästä nimenomaisesta valiokunnasta on saatavilla. Tuossa luettelokuvan vasemmassa reunassa oleva kasvava numero kertoo siitä, minkä numeroisessa arkistokotelossa kyseinen aineisto juuri näiden valtiopäivien arkistokokonaisuudessa on. Kun siis löydät arkistoluettelosta sinua kiinnostavan aineiston, tee siitä sitten tilaus eduskunnan kirjaston asiakaspalveluun tai ottamalla jo etukäteen yhteyttä suoraan arkistoon. Kerro, miltä valtiopäiviltä haluamasi aineisto on mikä aineisto se on, eli kerro pää ja tuo mahdollinen alaluokka, ja vasemmasta reunasta, minkä numeroisessa kotelossa tuo haluamasi aineisto on. Näin pystymme näytämään arkistotiloista sinulle käyttöön juuri sen haluamasi aineiston. Ennen kuin mennään katsomaan noita arkistosta löytyviä asiakirjaryhmiä tarkemmin, niin vielä pari huomiota. Alkuperäisasiakirjoissa on suurin osa, yli 90 prosenttia, käsinkirjoitettuja. Osa näistä asiakirjoista on myös hauraita ja sen takia jos tämä sama aineisto löytyy painetuista valtiopäiväasioiden julkaisusta, me tarjotaan aina ensisijaisesti käyttöön tätä painettua aineistoa. Näin tuo alkuperäisaineisto jää vähemmälle kulutukselle ja hyvin usein tämä vaihtoehto on toimivampi myös tutkijalle, sillä tuo vanha painettu teksti painetussa julkaisussa oleva teksti suomen tai ruotsinkielessä Nämä on kuitenkin monelle helpompi ja tutumpi lukea kuin sinänsä erittäin kaunis alkuperäinen käsinkirjoitettu teksti. Alkuperäiset asiakirjat ovat siis käsinkirjoitettuja. Hyvin usein siellä on kirjoittajana ollut kopisti, jolla on erittäin kaunis käsiala, mutta siellä on paljon myöskin aikamoisia ähm, erilaisia versioita tuon ajan kirjoitustyylistä. Eli on osattava lukea vanhaa kaunokirjoitettua tekstiä, jotta siitä tekstistä ja sisällöstä saa parhaiten selon. Toinen asia, joka kannattaa muistaa, on se, että näiden vanhojen säätyvaltiopäivien aineistoista säädyistä ainoastaan talonpoikaissäädyn työkielenä oli virallisestikin suomi. Papiston ja porvariston asiakirjat, Aatelin asiakirjoista puhumattakaan, olivat likipuikkeuksetta ruotsinkielisiä. Jonkin verran itse asiassa myös talonpoikassäädyn muista asiakirjoista kuin istuntopöytäkirjastakin löytyy ruotsinkielistä aineistoa sen mukaan, kumpi oli kyseisen henkilön, kyseisen valtiopäiväedustajan oma kieli. Kolmas asia, jonka haluan vielä nostaa esille aineiston käytöstä, on se, että olipa kieli sitten suomi tai ruotsi, kieli on vanhaa. Se on toisenlaista kuin me tänä päivänä suomea tai ruotsia puhutaan. Eli jos 1800-luvun asiakirjojen kieli ei ole jo ennestään tuttua, kannattaa aineistoa silmällä ensin siitä näkökulmästä, että ymmärtää virkakielen koukerot ja tuonajan terminologian. Hyvä tapa voisi olla vaikkapa perehtyä ensin yleisemmin säätyvaltiopäivien toimintaan, vaikkapa tutkimuskirjallisuuden kautta, ennen kuin tarttuu itse asiakirjoihin. Mutta sitten niihin asiakirjoihin. Ihan konkreettisesti. Käy muutamalla esimerkillä läpi semmoisia asiakirjoja ja asiakirjaryhmiä, joita näistä painetuista valtiopäiväasiakirjasarjoista ei löydy, mutta jotka saattavat tutkijoita kiinnostaa. Useat näistä ovat sellaisia, että ne nimenomaan täydentää painetuista Kiinan asiakirjasarjoista löytyvää asian käsittelyä, joten kannattaa kurkistaa vaikkapa ensin niitä painettuja ja sitten varmistaa arkistoluetteloista löytyisikö tähän vielä jotain lisäaineistoa. Säätyjen äh, yhteisten laajojen istuntojen ja säätyjen yhteisten valiokuntien lisäksi kullakin säädyllä oli myös omia, omia valiokuntia. Äh, oma yksityinen valitusvaliokunta löytyy ainakin porvarissa ja talonpoikaissäädöstä. ja näissä valiokunnissa yksityiset valitusvaliokunnat käsitteli nimenomaan valitsijoilta saapu, saapuneita anomuksia. Tänä päivänä ehkä puhuttaisiin aloitteista. Näiden yksityisten valitusvaliokuntien asiakirjat löytyy arkistoluetteloista kunkin säädyn kohdalta yleensä niin sanotusta H-sarjasta eli tuosta muut asiakirjat sarjasta. Aatelilla toimii lisäksi oma ritarihuonevaliokunta, joka on myös esimerkki tällaisesta säädyn sisäisestä omasta valiokunnasta. Nämä Ritarihuoneen valiokunnan asiakirjat löytyy Ritarihuoneen arkistosta. Tässä kuvassa asiakirja, jonka olen nostanut esille, on Porvarissäädyn yksityisen valitusvaliokunnan pöytäkirjasta 13. marraskuuta 1863. Niin kuin näkyy, nämä pöytäkirjat ovat hyvin konseptimaisia, ne eivät ole puhtaaksi kirjoitettuja eikä siellä ole välttämättä sitä kaikkein selvintä käsialaa. Eli kannattaa tutustua ensin asiaan ehkäpä toisten asiakirjalähteiden kautta ja sen jälkeen tarttua näihin. Pieni huomio vielä näihin yksityisiin valiokuntoon. Kun säätöjen sisäiset yksityiset valiokunnat sitten tuotti mietintöjä, niin näitä mietintöaineistoja voi löytyä myös painettujen Valtiopäiväasiakirjojen sarjasta. Eli koko ajan kannattaa pitää nämä eri asiakirjaryhmät rinta rinnan ja tutustua niihin. Viittasin tässä jo aiemmin H-asiakirjasarjaan eli tuohon Muut asiakirjat-sarjaan. Yksityisten valiokuntien lisäksi tämä sarja on muutoinkin erityisen mielenkiintoinen. Niin kuin se otsikkokin sanoo, se sisältää usein nimenomaan niitä muita asiakirjoja, joille ei suoraan ole löytynyt paikkaa muista asiakirjasarjoista. Tämän sarjan aineistojen sisältä vaihtelee hyvinkin paljon eri valtiopäivillä ja eri säätyjen kohdalla. Sieltä voi löytää melkeinpä mitä vain. Tässä yksi esimerkki, vasemmalla kuvakaappaus vuoden 1863-64 valtiopäivien arkistoluettelosta porvarissäädyn kohdalta. h sarjassa mainitaan seuraavaa. Kohta 1. Yksi, porvarissäädyn yksityisen valitusvaliokunnan asiakirjat. 2. Ehdotus maan kaupunkien luokitteluksi porvarissäädyn yhteisten menojen jakamista varten niiden kesken. Tietoja kaupunkien väkiluvusta ynnä muuta. Itseäni alkoi kiinnostaa erityisesti tuo kohta kolme alkuperäisiä asiakirjoja, jotka koskevat Savonnellan kaupungin lahjoitusmaita. Mitäs tekemistä näillä on täällä Valtiopäiväasiakirjojen joukossa? No tässä kyseisessä Valtiopäiväasiassa on kyse Porvarisäädyn valtiopäivämiehen Savonlinnan pormestarin Jaakob Mölsän anomusehdotuksesta eli aloitteesta korvauksen myöntämiseksi savollinnan kaupungille lahjoitusmaasta, joka siltä oli lainaus entisinä aikoina otettu. No tästä asiasta syntyi Porvarissäädyn yksityisen valitusvaliokunnan mietintö numero 25 noilta valtiopäiviltä. En perehdy tässä tarkemmin asian käsittelyyn, mutta kurkistinpa tätä osiota valmistellessani hiukan, miltä tämä kyseinen asiakirjaaineisto ihan konkreettisesti näyttää. Kotelosta löytyykin kauniisti nyörillä sidottu parin sentin paksuinen nippu maanjakoihin liittyviä asiakirjaotteita aina 1600-1820 liulla. Kuva tuosta asiakirjanipusta diassa oikealla. Niin kuin näkyy, ihan vähän aikaa näitä asiakirjoja kukaan ei ole tarvinnut tutkimuksissaan. Siinäpä jollekulle säämingin. Savonlinnan ja Kerimään historiallisista maajokoasioista kiinnostuneille ehkä kiinnostavaa tutustuttavaa. Pikakirjoitusta hyödynnettiin puheiden taltioinnissa Suomessa jo säätyvaltiopäivillä. Ja näitä pikakirjoitusliuskoja löytyy arkistoaineistosta varsin runsaasti eri säätyjen arkistoista. Pikakirjoitus onkin itse asiassa hyvin vahvasti kytköksissä juuri valtiopäiviin. Keesarillinen Suomen senaatti lähetti 1861 kolme virkamiestä Saksaan oppimaan pikakirjoitusta, ja heidän kauttaan sitten alkoi suomalainen pikakirjoitusperinne kehittyä. Aluksi pikakirjoitus kehittyi nimenomaan ruotsinkielisenä, mutta suomenkielinenkin jo varsin nopeasti 1870-luvulla. Sääty joka säädyllä oli omat pikakirjoittajansa. Jos taitoa pikakirjoituksen lukemiseen löytyy, niin tätä aineistoa arkistossa on varsin runsaasti. Vasemmalla tuossa kuvassa on kaksi ljuskaa istunnon pikakirjoitusmuistiinpanoja vuoden 1897 valtiopäiviltä. Ensimmäinen lauantailta 23. tammikuuta ja toinen maanantailta 25. tammikuuta. Oikealla kuvassa taas porvarissäädyn pikakirjoittajat vuoden 1885 valtiopäivillä. Tuolloin porvarissäädyn pikakirjoituspäällikkönä toimi lakitieteiden kandidaatti Carl Oscar joka kuvassa seisoo silinterihattu päässään takana oikealla. Kuva on Museoviraston kokoelmista. Helsingissä Senaatintorin keskellä seisoo keisari Aleksanteri II. patsas. valter Ruonenbergin ja Johannes Takasen suunnittelema patsas valmistui 1894. Jos patsaan historia alkaa enemmänkin kiinnostaa, niin ihan ensimmäisenä ei välttämättä tule mieleen, että lähdenpä selvittelemään syntyhistoriaa eduskunnan arkistoon. Tänne jäljet kuitenkin johtavat, sillä patsashankkeen takana oli niin sanottu säätyjen valtuuskunta, tai patsasvaltuuskunta, kuten sitä myöskin kutsuttiin. Tuo valtuuskunta valittiin ensimmäisen kerran vuoden 1882 valtiopäivälle. Patsasta järjestettiin taiteilijoiden kesken oikein suunnittelukilpailuja, ymmärtääkseni kyseessä olikin ihan ensimmäinen Suomessa järjetty veistoskilpailu. Niin tuohon kilpailuun kun itse patsaan rakentamiseen liittyy paljon vanhoja asiakirjoja kaksiltakin 1880-luvun valtiopäiviltä. Aineistossa on tositteita, kirjeitä, laskelmia, luonnoksia ja jopa materiaalinäytä. Dian kuvissa vasemmalla kirje päivätty 23. marraskuuta 1884, jossa allekirjoittajana toimii patsasvaltuuskunnan puolesta sen puheenjohtaja Sakari Topelius. Topelius oli pappissäädön valitsema jäsen patsasvaltuuskunnassa sekä 1882 että 1885 valtiopäivillä. Myöhemmin, tai myöhemmillä valtiopäivillä tätä valtuuskuntaa ei enää erikseen valittu. Kuvassa oikealla taas yksityiskohtaisia koko- ja pinta laskelmia itse keisarihahmon osuudesta tuossa patsaskokonaisuudessa. Jo vuoden 1863-64 valtiopäivistä alkaen säädyllä oli suunnitelma ja tarve yhteisen istuntotalon rakentamisesta. Tätä varten perustettiin säätyjen yhteinen säätytalovaliokunta pohtimaan oman talon rakentamista. Tuo nykyisenkin käytössä oleva säätytalo valmistui 1891. Sen suunnitteluun liittyvät asiakirjat syntyi siis nekin osana säätyvaltiopäivien asiakirjoja. Myös nuo asiakirjat ovat tutkittavissa eduskunnan arkiston kautta. Kuvassa jälleen olevat otteet ovat tuolta nimenomaisesta aineistosta. Vasemmalla on kansio ja ote näkymästä talon kustannuslaskelmiin ja oikealla otevaltuuskunnalle saapuneesta kirjeestä. Säätyvaltiopäivien arkistosta täällä eduskunnassa säätytalon rakentamiseen liittyviä asiakirjoja löytyy varsin pitkältä ajalta ihan väliltä 1863-1906. Jos säätytalon rakentamisvaiheet erityisesti kiinnostavat, niin sen lisäksi, että kurkistaa näitä säätyvaltiopäivien asiakirjoja, niin kannattaa kysäistä arkistohenkilökunnalta erikoiskokoelmien arkistoluetteloa tai kurkistaa sitä itse tuolla lukusalissa. Osa näistä sätytalovaltuuskunnan asiakirjoista on nimittäin koostettu eri valtiopäivien osalta erikoiskokoelmien luetteloksi ja erikoiskokoelmien luetteloon ja aineistokokonaisuus on myöskin saatavissa siellä. Kannattaa olla yhteydessä. No, Timo turjetussa aikaisemmin kertoikin jo valtiopäiväedustajien valinnasta. Pääosin erityisesti kolmen alimman säädyn edustajat valittiin säätyvaltiopäivälle erilaisten vaalimenettelyiden kautta. Valituille kirjoitettiin, kuten tänäkin päivänä, valtiopäivämiehen valtakirja. Säätyvaltiopäivien arkistosta löytyy myös runsaasti näitä valtiopäivämiesten valtakirjoja ja nämä voisivatkin olla erityisesti sukututkijoille tai paikallishistorioiden tutkijoille ihan mielenkiintoisia luettavia. Noissa kuvissa, jotka nostin diaan esille, on kahden valtiopäivämiehen valtakirjat 1872 valtiopäiviltä. Vasemmalla vaalealla pohjalla on Kalajoelta talonpoikaissäädyn edustajaksi valitun talollinen Jaakko Merenojan valtakirja. Merenoja toimii edustajana vain näillä yksillä valtiopäivillä. Oikealla taas on Viipurista porvarissäädyn edustajaksi valitun Alexander Frein valtakirja. Frey toimi valtiopäivämiehinä sekä 1872 että 77 ja toimi 1877 myös porvarissäädyn puhemiehenä. Hiukan jutussa edellisen dian kohdalla nostin esille paikallis- ja sukututkimuksen kannalta kiinnostavia aineistoja. Tässä ehkä siihen sopivaa aineistoa lisää. Vuoden 1885 valtiopäivillä puhutti kovasti Paloviina kysymys. Keisarillisen majesteetin armollinen esitys numero 34 käsitteli ehdotuksia Paloviinan ja muiden poltettujen ja tisleerattujen väkiviinä juomain valmistamisen tisleerauksen myymisen, kuljetuksen ja varastoinnin ehdoksi. Tämän paloviina asiantieimolta tehtiin lukuisia erilaisia aloitteita, käytiin vaihtoa ja tehtiin erilaisia ehdotuksia. Arkistoaineistojen osalta erityisen mielenkiintoisia ovat eri puolilta Suomea kerätyt ja valtiopäivämiehille asian edistämiseksi toimitetut adressit, nimilistat, väkijuomien valmistuksen ja myynnön rajoittamisen ja kielon puolesta. Nostin kuvaan esille yhden tällaisen adressin tai keruulistan johdantotekstin sekä otteen yhdeltä nimikirjoitussivulta. Tämä nimenomainen lista on kiertänyt Kemissä. Jälleen kerran siis hienoa aineistoa vaikkapa suku- ja paikallishistorian tutkimukseen. 1800-luvun lopun valtiopäivillä siis kieli- ja puoluekysymys oli myös hyvin ajankohtainen. Niinpä 1899 ylimääräisten valtiopäivien arkistoluettelosta löytyy ihan omana kokonaisuutaneen niin sanottu ruotsalainen valtiopäiväklubi, eli Svenska Landtagsklub, Landtagsklubben. Kielipolitiikka ja kielipuolueet olivat hyvin vahvasti ajankohtaisia. Ruotsalainen Valtiopäiväklubi oli eri säätyihin kuuluvien ruotsinkielisten Valtiopäivämiesten klubi, jossa käsiteltiin valtiopäiville esiin tulleita kysymyksiä. Näillä ylimääräisillä valtiopäivillä toimi myös vastaava suomalainen klubi. Tämän aineisto ei kuitenkaan ole ainakaan täällä eduskunnan arkistossa säilynyt yhtä molempien klubien yhteistä pöytäkirjaa Kummankin kielipuolueen klubi asetti myöskin delegaation yhteisten neuvottelujen käymistä varten. Näiden delegaatioiden kesken sovittiin sitten asioiden hoitamisesta valiokunnissa ja täysistunnossa. Kuvassa oleva pöytäkirja on päivätty 8. helmikuuta 1899 ja vieressä vasemmalla on saman kokouksen muistiinpanoja pikakirjoituksella. Me jätän valtiopäivätoiminnan asiakirjasarjat nyt tältä erää, mutta vielä mietittäväksi seuraava juttu. Valtiopäivätoiminnan lisäksi nämäkin vanhat asiakirjat palvelevat lähdemateriaalina myös muussa tutkimuksessa, jos niitä niin haluaa käyttää. Jos sinua kiinnostaa esimerkiksi käsialojen tutkimus, vanhat sinetit vanhojen paperimateriaalien tutkimus tai, kuten jo aiemmin nosti esille, suku- ja paikallishistorian tutkimus eduskunnan arkistosta voi löytyä sinullekin varsin paljon mielenkiintoista tutkittavaa. Ja vielä ennen kuin päästän seuraavan luennoitsijan ääneen, pari aineistovinkkiä. Jos säätyvaltiopäivien aikaiset alkuperäisaineistot nyt alkoivat enemmänkin kiinnostaa, niin kannattaapa tutustua myös Museoviraston kuvakokoelmaan. Sieltä löytyy varsin paljon säätyvaltiopäivien aikaista valokuvaa, ja itse asiassa osa tuosta aineistosta onkin peräisin eduskunnan arkistosta, josta ne luovutettiin Museovirastolle muutama vuosikymmen sitten. Lisäksi eduskunnan kirjaston verkkosivuilta löytyy mainiotietopaketti liittyen säätövaltiopäiviin ja myöskin eduskunnan, ei pelkästään eduskunnan kirjaston, vaan ihan eduskunnan pääverkkosivuilla on myös valtiopäiviin liittyvä 1863 64 valtiopäiviin liittyvä hieno paketti. Mutta minun osaltani kiitokset. Annan tästä eteenpäin vuoron Joni no niin Tämän koulutuksen kolmas osuus on siis koskee sitä, miten näitä kirjaston säätyvaltiopäivien painettuja aineistoja voi käyttää. Ja mun nimi on Joni Krekola ja toimin siis eduskunnan kirjastossa tutkijana ja mun päävastuualueena on veteraanikansanedustajien muistitieto. Mutta tässä esityksessä siis lyhyt, lyhyt johdatus siihen, miten näitä painettuja säätövaltiopäivien asioita voi tutkia. Timo Turretossa hyvin jo johdannossa kertoo tästä säätyvaltiopäivien toiminnasta. Vielä lyhyt kertaus siitä, eli Porvun valtiopäivistä vuonna 1809 eduskuntauudistukseen vuonna 1906 toimi säätövaltiopäivät ja käytännössä säännöllistä toimintaa oli sieltä vuodesta 1863 sinne vuoteen 1906 eli reilut 40 vuotta. Ja alun perin ää, säätövaltiopäivät kokoontuivat viiden vuoden välein ja sitten kolmen vuoden välein. Ää, edustajat, jotka oli kaikki miehiä säätövaltiopäivillä, valittiin siis Aatelissäätyyn suvun perusteella. Suvun päämieh pääsi sinne edustamaan sukuaan. Ää, pappisäädyssä sitten tavallaan aseman. Eli, eli pappisviran tai, tai opetus, opetusviran mukaan orvarellisessa säädössä ehkä varallisuuden ja, ja sitten talonpoikaissäädyssä valittiin edustajat niin maanomistajien keskuudesta, oikeastaan kuten Turja tuossa jo kertoi. Olen tuohon merkinnyt, että noin kahdeksalla prosentilla väestöstä oli varallisuuteen sidottu äänioikeus ja tämä tilanne oli ehkä silloin 1900-luvun alkupuolella, kun tätä systeemiä ruuttiin muuttamaan. Eli säätövaltiopäivät on siitä harvinainen ää, valtiollinen elin, että se on lakkauttanut itse itsensä. Vuonna 1906 toteutettiin eduskuntauudistus ja ensimmäiset eduskuntavaalit pidettiin seuraavana vuonna ja siitä lähtien meillä on toiminut yksikamarinen eduskunta. Ja muutos ö, koettiin välttämättömäksi, sillä se säätövaltiopäivien järjestelmä oli elitistinen, vanhoillinen, ja tosiaan ei vastannut enää sitä puolueen muodostusta, joka siinä 1860-luvulta lähtien oli jo Suomessakin toteutunut. Ja se, että miten se kyettiin toteuttamaan, niin se ei ehkä ole tämän esityksen aihe, mutta se nyt liittyy kuitenkin siihen, että Venäjä Venäjä oli Heikko venäjä ja Japanin sodan jälkeen ja tavallaan Suomessa tätä painetta toteuttaa uudistus tavallaan Euroopan vanhoillisimmista modernimpaan, oli kehittynyt jo pitkän aikaa myös tämän venäläistämiskauden takia. No miten näitä päätöksiä sitten tehtiin säätövaltiopäivillä, niin periaatteessa kaikki perustuu keisarin armollisiin esityksiin, jotka siis vastaavat nykyisiä hallituksen esityksiä eduskunnassa. Niitä kutsutaan tällä nimellä, mutta käytännössä valmistelu tapahtuu usein Senaatissa, ää, eli, eli, eli Suomessa eikä Pietarissa keisarin toimesta. Ja kukin neljästä säädöstä kokoontui erikseen ja kullakin oli oma puhemies. Eli Tavallaan eduskuntaan verrattuna niin pöytäkirjoja on neljä kertaa enemmän, eli joka säädöllä oli omansa. Valiokunnat olivat yhteisiä, joko vakituisia tai tilapäisiä, kuten tässä aiemmin oli jo puhetta. Vanhimmat valiokunnat ovat toimineet sieltä vuodesta 1809 lähtien, eli valtiovarainvaliokunta ja talousvaliokunta. Ja, ää, Tällainen lakiesitys tuli hyväksyttyä, jos 3-4 säädystä hyväksyi sen. Eli siellä valiokunnassa tehtiin yhteistyötä, mutta sitten sääty päätti sen kannan kuhunkin esitykseen ja sitten sen perusteella se joko hyväksyttiin tai hylättiin. Säätövaltiopäivillä, mutta sitten viimeisen sanan sanoi keisari, eli joka yleensä vahvisti, vahvisti lait aina sinne. Vuosisadan vaihteeseen asti, jolloin alkoi tämä venäläistämiskausi, sortokausi. Ja oikeastaan koko se autonomian loppuaika on sitten sellaista, jolloin tämä valtiopäiväedustus ei toiminut kunnolla, koska keisari usein kieltäytyi vahvistamasta näitä lakeja ja pahimmassa tapauksessa hajotti eduskunnan vuoden 1907 jälkeen. No nyt päästään tähän varsinaiseen aiheeseen, eli tähän säätövaltiopäivien painettuihin aineistoihin. Ja perusasia tietenkin tästä on se, että nämä painetut on oikeastaan se päälähde, jos haluaa tutkia säätövaltiopäivien toimintaa. Niitä ei ole digitoituina toisin kuin nämä kaikki kamerisen eduskunnan valtiopäiväaineistot. Eli vuodesta 0 1907 eteenpäin on kaikki skannattu ja digitoitu. Ja tämä olisi ihan tärkeä asia, että tämä digitointi ulottuisi myös tänne säätövaltiopäivien aineistoihin. Se varmasti lisäisi tutkijoiden käyttöä ja helpottaisi sitä mutta toivottavasti se vielä jonain päivänä toteutuu. Eli jos näitä aineistoja haluaa käyttää, joutuu tulemaan esimerkiksi eduskunnan kirjastoon ja käyttämään näitä painettuja niteitä. Ja tietenkin tämä ei tällä hetkellä ole mahdollista näiden koronarajoitusten takia, mutta sitten taas kun kirjasto avautuu, niin homman pitäisi toimia. Ja perusjako mikä näissä valtiopäiväaineistoissa on, on tämä jako pöytäkirjoihin ja asiakirjoihin, mikä on sama tuolla eduskunta-aikakaudella. Mutta tavallaan nämä kaikki pöytäkirjat on sitten neljällä jaollisia, eli kullakin säädöllä on omat pöytäkirjansa. Ja nämä on ihan hyvät, nämä säätövaltiopäivien aineistoja koskevat hakemistot, eli sekä edustajien että asiasanojen mukaan pystyy hakemaan koko tästä aineistosta. Katsotaan kohta vähän tarkemmin sitä. Kielistä oli jo puhetta tuossa Tertun esityksessä, mutta periaatteessa pöytäkirjoissa käytetään sitä kieltä, mitä edustaja on puhunut säädyssään. Enemmistä pöytäkirjoista on ruotsiksi, mutta sitten 1870 luvulla tähtien niin talonpoikaiston ja myös papiston pöytäkirjoja on kyllä suomeksikin. Ja talonpoikaistolla se on pääkieli tietenkin Suomi. Asiakirjapuolella sitten kaikki periaatteessa asiakirjat on sekä ruotsiksi että suomeksi, mutta näissä painetuissa on poikkeus. Valtiopäivien 1863 64 ja 1867 kohdalla. Eli niitä ei löydy suomeksi noista painetuista niteistä, joita on tuolla kirjaston hyllyssä, mutta ne on saatavilla kyllä kannattuna meidän kirjaston tietopalvelun kautta. Eli suomeksi löytyy periaatteessa kaikki asiakirjat. Ja sitten tärkeä. tärkeä Kirjallinen lähde, näissä on tietenkin tämä säädöskokoelma, joka siis vuosittain hyväksytyistä säädöksistä, valmiista lajeista koottiin. Ja nämä vanhimmat lait, säädökset, niin niitä ei löydy tuolta Finlexistä, eli verkkopohjaisesta lakihakemistosta tavallaan. Eli ne pitää sitten tulla meidän painetuista säädöskokoelmista katsomaan, ja osa niistä meillä on kyllä kirjastossa skannattuna, ja niitä sitten sitä mukaan, kun niitä tarvitaan, niin voidaan kyllä skannatakin, tai koko aika tehdään sitä työtä. Sitten katsotaan vähän valtiopäivittäin, että miten näitä aineistoja voi käyttää. Eli ensin pöytäkirjoista. Oikeastaan tärkein asia on se, että Aina viimeisen pöytäkirjaosana, osana yhden monessa niteessä, niin kunkin valtiopäivien viimeisen pöytäkirjaosan osan lopussa on tämmöinen hakemisto, jossa on sekä jäsenluettelo niiltä valtiopäiviltä että sitten kaikki valtiopäivät toimet ja lausunnot edustajien mukaan sekä anomusehdotuksia sekä sitten mukainen hakemisto. Eli tässä kuvassa näkyy, jos näkyy muutama esimerkki pappissäädön edustajista. Eli siellä on kerrottu, mihin valiokuntiin ne on kuuluneet sekä sitten esitysehdotukset, joita ne on tehnyt sekä lausunnot, eli puheenvuorot. Eli näiden Ää, hakemistojen avulla sitten pääsee sen valtiopäivän, kunkin valtiopäivän ää, sisältöihin käsiksi. Ja ehkä näistä eduskunta-painetuista aineistoista poikkeaa tämä säätövaltiopäivien aineisto siinä, että kunkin valtiopäivän aluksiaana Luettiin läpi nämä anomusehdotukset, joita nämä edustajat olivat tehneet. Eli siinä alussa oli paljon tällaista. Niin kuin oikeastaan vain luettiin niitä ää, ää, ehdotuksia putkeen, ennen kuin sitten päästiin varsinaisiin käsittelyaiheisiin. No sitten ää, rakenne, joka täällä asiakirjapuolella on näissä saatavalla aineistoissa. On jokseenkin sama kuin eduskunta-aineistossakin. Eli asiakirjojen alussa on nämä keisarin armolliset esitykset, eli tavallaan hallituksen esitykset sekä sitten säätyjen tekemät esitykset ja edustajien anomusehdotukset. Ja kunkin ää, esityksen jälkeen on sitten valiokuntakäsittely, johon tämä esitys on johtanut. Eli tavallaan, jos tietää, tämmöisen armollisen esityksen, eli lakiesityksen, mitä on etsimässä, niin sen tietyn esityksen alta löytyy kyllä helposti nämä kaikki valiokuntakäsittelyt kultakin valtiopäiviltä. Ja sitten näissä jälkimmäisissä osissa, jos niitä on, niin on näitä kertomuksia. eli, eli Näitäkin on aina sitten eduskuntakaudelta, eduskunnan kaudelta omissa niteissään. Eli hallituksen toimista. Prokuraattorin eli ylimmän, ylimmän lain, lainvalvojan ää, toimistaan kertomus valtiovarojen käytöstä sekä pankkivaltuuskunnan laatima kertomus on monella valtiopäivällä tehty. Ja tuohon kuvaan maatin tämmöisen mielestäni hauskan anomusehdotuksen vuodelta 1894, joka liittyy näihin rautateiden linjauksiin, joita oli suunniteltu siinä vaiheessa. Tuossa näkyy vain pohjois pohjanmaan kohdalta niitä. Ää, mutta sitten kun tämä, tämä säätövaltiopäivien järjestelmä vaihtui yksikomariseksi eduskunnaksi, niin sen jälkeen tältä koko säätövaltiopäivien kaudelta pystyttiin tekemään tämmöinen koko hakemisto, oma hakemisto, joka kattaa siis vuodet 1809-1906. Ja nämä hakemistot on laadittu sitten 1910-luvun alkupuolella virkomiestyönä eduskunnassa. Ja niitä hoiti kirjastonhoitaja, eduskunnan kanslisti ja sihteeri sekä ruotsalaisen kanslian päällikkö. Ja mun mielestä nämä on niin kuin yllättävän toimivat ja näppärät. Eli näiden avulla pääsee kyllä helposti asioihin käsiksi. Eli nämä on kahdessa osassa, josta ensimmäinen osa on tavallaan tämmöinen asioiden käsittelyyn liittyvä. Eli samalla tavalla kuin nykyisestä eduskunnan verkkopalvelusta löytyy eduskunnan lakiesitysten käsittelyvaiheet, niin samalla tavalla näistä painetuista niteistä löytyy säätövaltiopäivien kohdalta, että miten tietty esitys on edennyt valtiopäivillä. Eli tästä ehkä hieman erottuu sitä, miten käsittely on kussakin neljässä säädössä edennyt. Täällä on tällaisia nuolimaisia symboleita, sitten, mitä nyt tässä ehkä ei kannattaa käydä läpi, mutta kuitenkin se tarkka käsittelyjärjestys selviää tästä ykkösosan hakemistosta. Ja sitten tämä toinen hakemistoosa kattaa henkilöluettelon kaikista säätövaltiopäivien edusmiehistä tältä koko kaudelta sekä sitten asianmukaisen hakemiston. Eli näiden avulla pystyy periaatteessa hallitsemaan näitä kaikkia painettuja aineistoja säätövaltiopäivien kaudelta. Ja sitten tähän loppuun mä kokosin vielä tärkeimmät. Säätyvaltiopäivien toimintaa koskevat kirjallisuusviitteet, eli tietenkin tämä Suomen kansanedustuslaitoksen historia, jonka ensimmäiset viisi osaa käsittelee tätä Säätyvaltiopäivien kautta. Tätä työtä tehtiin eduskunnan historiakomitean toimesta yli monta vuosikymmentä 80-luvun alkuun asti. Ja se on varsin perusteellinen esitys siitä, että miten tämä järjestelmä on syntynyt ja toiminut. Ja sitten kahdesta säädystä on koottu oma historiansa, eli porvaris- ja talonpoikaissäädöstä. jos säädön historia on vielä laajempi. Eli nämä oli siinä itsenäistymisen alussa nämä molemmat historiahankkeet. Sitten tuossa on maininut Land kalendrar. Eli eduskuntakalenterit, joita koottiin säännöllisten valtiopäivien kaudelta eli 1863 lähtien. Ja kunkin valtiopäivien kalenterista selvisi se, että ketkä siellä oli edustettuna, mihin valiokuntaan he kuuluivat. Valtiopäivien muut virkamiehet ja elimet, ne on lueteltu siellä, jopa kunkin edustajan osoite löytyy näistä vanhoista kalentereista. Ja tämä eduskuntakalenterien sarja jatkuu yksikamarisen eduskunnan kaudella. Ne on mainioita lähteitä, hyvin käyttökelpoisia monessa asiassa. Sitten vielä kaksi isoa hanketta, jotka on valtioneuvoston kanslian taholta toteutettu. Eli jvs Nelman on Suomen tärkeimpiä 1800-luvun poliitikkoja, filosofeja ja hänen kaikki kirjalliset teokset on koottu sekä painettuihin että verkossa verkkoon koottuihin teoksiin. Eli tämä on tämmöinen ikään kuin tieteellinen, tieteellinen editio, jossa monia, monia niin kuin hänen tekemisiä on kommentoitu myös ää, tuota, tutkijoiden taholta. Hyvin, hyvin merkittävä lähde tämän ajan tutkimukseen. Ja vastaava. Uusi hanke, joka on tässä vasta alkanut viime vuonna, on tämä Leo Mekelinin kootut teokset, joka on myös kanslian alaisuudessa. Eli vuoteen 2025 mennessä pitäisi koota vastaava tieteellinen kommentoitu edettio Leo Mekelinin poliitikon urasta. Yksi 1900 luvun vaihteen tärkeimpiä suomalaisia poliitikkoja, joka vaikutti myös tähän eduskuntauudistukseen vahvasti. Mutta tässä pähkinänkuorassa näistä painettujen aineistojen käytöstä valtiopäivien säätövaltiopäivien kaudelta. Ja tähän loppuun vielä kiitokset sekä sitten meidän kouluttajien sähköpostiosoitteet, jos haluatte lähettää, tai haluatte pyytää näitä meidän koulutusaineistoja tai lähettää muuta palautetta, niin näihin osoitteisiin mielellään otetaan vastaan sitä. Tai sitten palautetta voi lähettää muistolla kirjaston palautelomakkeella, joka löytyy kirjaston verkkosivuilta, alabannerista. Kiitoksia mun puolesta.